هل ترانا نلتقي أم أنها كانت اللقيا على أرض السراب ثم ولت وتلاشى ظلها واستحالت ذكريات للعذاب هكذا يسأل قلبي كلما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 نمضي على الدرب معا كي يعود الخير للارض اليباب فمضينا في طريق شائك نتخلى فيه عن كل الرغاب ودفن الشوق في اعماقنا ومضينا وعدنا على السير معا، ثم آجلت مُجِيبًا للذهاب حين ناداني رب منعم لحياة في جنان ورحاب ولقاء في نعيم دائم بجنود الله مرحى بالصحاب قدموا الأرواح والعمر عفذات مستجيبين على غير ارتياب فليعود قلبك من غفلاته فلقاء الخلد في تلك الرحاب أيها الراحل عذراً في شكاتي فإلى طيفك أنات عتابي قد تركت القلب يدمي مثقلاً تائهاً في الليل في عمق الضباب وإذا أطوي وحيداً حاب اقطعوا الدرب طويلا في اكتئابي واذا الليل خضم موحش تتلاقى فيه امواج العذاب لم يعد يبروق في ليلي سناه قد توارت كل انوار الشهاب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 قد انارت كل فج للذهاب هل ترانا نلتقي ام انها كانت اللقيا على ارض السراب ثم ولت وتلاشى ظلها واستحالت ذكريات للعذاب